Høj, se hvad jeg fandt. Hvad har du fundet, Aske-dreng? Godmorgen, bror. Hvad mener du med godmorgen? Vi har altså været i gang siden solopgangen. Man arbejder jo ikke alt her i livet. Det er derfor, vi tager på jakt. Må jeg komme med? Nej. Jeg vil ikke giftes! Kongen befaler, at du gifter dig med Frederik! Låde, at den, der finder prinsessen, vil få hende og det halve kongerige. Giver de hende bare ikke til hvem som helst? Prinsessen skal giftes med mig. I må finde prinsessen. At redde prinsessen er mit eneste håb. Hmm, glem det! Det er for farligt. Trølgongen har taget Er det ikke bare et eventyr? Der er det et element af sandhed i alle eventyr. Det er en gammel myt og det ved du. <laughs> <laughs> Fortæl mig, hvor hun er! Nej. <hør> Æarh! Æarh! Prinsessen er ikke vores ansvar. Tror du virkelig, at hun vil giftes med dig? Æarh! Æarh! i Trøjkongens sal. Har der mere jeg skal vide, hvis der så er nu ikke dum. Hvorfor er det dummere end en tråd? For det ville da være for langt ude en hest med horn i panden.